Web, well, com anem? Benvinguda, benvingut a el meu canal on tothom pot aprendre a dibuixar per negat que sigui perquè tot ho fem en números i lletres i formen molt senzilles. Uh, avui farem aquest mos persa i el farem en 7 minuts 7 i recorda que si no ho m'entenc, si no en tens el meu accent de Mallorca, pots activar subtítols que són aquí. Comencem per dibuixar una D majúscula grossa tombada. ara dividim la part plana esquena de CD D amb terços. En el terç d'esquerra hi fem un oval que tingui el centre en es final de CD. D, en i en es dret hi fem un quadrat meitat dins la D i l'altre fora. Dins el quadrat hi farem un arc que continuarem fins a fer un oval que tindrà el centre a la base de CD. Si vols fixar-ho, són dues des majúscules es escana amb escana. Ara, dins del quadrat, hem de fer un X per trobar el punt mig. I en es punt mig feim un oval tombat i l'omplim de negre, que serà es nas. A banda i banda hi feim dos ovals més, de la mateixa mida, però aquests no els omplim perquè s'han els Ara fem una ve girada baix al nas, que serà la boca. I encerclam nas i boca. En el cim de la boca hi posem una i tombada, un... un guió, una ratxeta. I dues ces a banda i banda que, conet... que connectin boca i ull. I això seran les galtes. Anem en ses potes. La primera serà una B, una B baixa. Fixeu-vos que comença tangent a l'oval de la cara, a l'oval d'escoll. La segona pota és una Y. I ara simplement fem una línia per tancar. I les potes de darrere són dues eles. fixeu vos i que van a la mateixa alçada que les potes de davant. I les tancant fent una línia. Ara tornem en el quadrat de la cara per fer ses orelles, que són dues bes, dues bes baixes. I ara que tenim la forma bàsica, comencem a donar volum. Omplem de negre les dues potes que queden en segon pla, les des costat esquerre seria, no? Complem un to una mica més clar la D d'escoll i fixeu-vos que s'enfosca a mida que baixa. I ara comencem a fer pèl en el voltant del coll. Estic difuminant amb el dit. I ara amb un plem amb un gris més clar el cos, la i ses potes. Ei! subscriu-te al meu canal si t'encanta el que estàs vegent. A més, eh, en el proper vídeo farem aquest follet de còmic nivell professional. Ah, i per cert, vull donar les gràcies a en, en Pau Font per incloure-me a la seva magnífica web, eh, youtubers200.cat. No l'has vista? No sap el que t'estàs perdent? Eh? Mira-la. Ah, primer acaba de veures el vídeo eh? i després youtubers200.cat. fem en esvoltant voltant de la D. Les potes no són tan peludes com el cos i per això no li posarem pel. I omplim amb el mateix to de gris tota la cara, excepte els ulls. Transformant se la... I tombada i la V de la boca amb una C, és a dir, arredonim una mica i marcam-se barbata i repassant els pòmols amb un altre B i damunt el nas i dibuixant una mena de sa curta a dues Bs juntes Dibuixam dues dins els ulls i repassam els ovals. Enfosquim la part superior de les orelles i continuem fent pel en el voltant coll, galtes, escap, dalt d'escap, i la de les orelles. Per cert, si t'estàs demanant què estic emprant per dibuixar, és una barra de grafit, eh, és a dir, ve a ser una mina de llapis sense fusta. I ara anem amb la cor, l'omplim amb el mateix to de gris que es cos i feim el pèl. Eh, Fixeu-vos que en el cas de la cor, no, el no apunta en el centre, sinó que va fent una mena d'espiral. Sortim de l'oval i entrem una miqueta dins la coa. I ara anem amb ombres. Davall la ses potes i la part de baix de sa panxa. Si sí, proves a fer aquest moix envia-me'l a hola arroba Vols que t'ensenyi a dibuixar alguna cosa en concret? O me vols deixar una crítica, una opinió, un suggeriment, etc. Vols dir lo guapo que som? Escriu-me, fem un comentari, deixa'm un like Entres a la meva web, paintanangel.com Encarreguem un quadre Estan baratats Ah, s'ha acabat el vídeo eh, Bé, eh, subscriu-te, like, mira aquest vídeo, tot ajuda, gràcies Veus que t'ensenyo lo Visites a la meva web